ملایل اثبات ادعای فوق اثبات این ادعا کشا اولین انقلابی است به قدری ساده است که نیاز به صحبت ها و توضیحات اضافی نیست کافی است به کتاب ها و نوشته های ایشان مراجعه شده ایشان را نه به عنوان یک پادشاه شکست خورده بلکه به عنوان یک متفکر انقلابی دانسته تجربه های سیی سالی ایشان را به قایت جدی بگیریم ولی برای اینکه کارمان راحت شده و بدون هیچ ایرادی ادعای فوق به اثبات رسد تنها به قسمتهایی از سخنان ایشان که برآمده از افکار و پندار ایشان است پرداخته می‌شود که این خود کار را آسانتر کرده نتیجه را بر فروختطرح می به خاطر اینکه کوچیکترین شپی وجود نداشته و هیچگونه تغییر و تفسیری در کار نباشد، عین نوشته های ایشان در کتاب های مختلف مختلفش آورده شده. بیشتر روی نتیجیگیری تمرکز خواهم کرد. قابل ذکر است که کتب ایشان، چه به شکل چاپی و چه به شکل صوتی در اینترنت موجود و براحتی در دسترس بوده قابل خواندن و گوش دادن می باشد اعتقادات مذهبی عمیق شاه شاه خود را یک مؤمن واقعی میدانست در صورتی که افراد دیگر خانوادهاش نه تنها چنین ادعایی را برای خودشان نداشتند بلکه دیگران هم در مورد آنها چنین نمی گفتند ولی شاه خودش را یک مسلمان شیعه دوازده امامی دانسته با افتخار به ابراز این مهم می کوشید از آنجایی که بهترین کسی که خودش را میشناسد خود انسان است، می به جرأت این ادعایشا را درست پنداشته آن را پایه کار خود قرار داده از این عبور کنیم که او یک انسان مؤمن واقعی بوده است هیچ جا در طول زندگی او نمیتوان چیزی را پیدا کرد و یا بهتر بگویم من تاکنون چیزی را پیدا نکرده که خلاف ادعای ایشان را نشان دهد ایشان هم نماز میخواند و هم به مکه و یا به زیارت امامان شیعه میرفت بنابراین تردید در ادعای ایشان که ایشان یک مؤمن واقعی بوده نه و نه با واقعیت هماهنگ است ایشان اعتقادات مذهبی را بخش قلبی و روحانی جامعه دانسته عدم وجود این اعتقادات را انحطاطات جامعه قلمداد کرده و ادیان واقعی را بهترین تضمین برای سلامت اخلاقی و استحکام روحانی جامعه میداند ایشان برای مثال در کتاب ماموریت برای وطنم در صفحه 82 چنین میگوید در دوران ولی اهدی همه روزه پدرم یکی دو ساعت از وقت خود را با من می و از سن نه نهار را هم با او صرف می کردم. منظور او از این برنامه منظم آن بود که شخصا از وحظ من با خبر شود و من از جدیان اوضاع کشور آخگاه کردم کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار بیماری خصبه شدم و چند هفته با مرد دست و گریبان بودم و این بیماری موجب ملال و رنج شدید پدر مهربانم شده بود در طی این بیماری سخت پا به دایره عوالم روحانی خاص گذاشتم که تا امروز آن را افشا نکردم در یکی از شبهای بحرانی کسالتم مولای متقیان علی علیه السلام را به خواب دیدم در حالی که شمشیر معروف خود زرفقه را در دامن داشت و در کنار من نشسته و در دست, و در دست مبارکش جامی بود و به من ام فرمود که مایه را که در جام بود بنوشم من نیز اطاعت کردم و فردای آن روز طبم قحط شده و حالم به سرعت رو به بهبودی رفت در آن موقع با آنکه بیش از هفت سال نداشتم با خود می‌اندیشیدم که بین آن رویا و بهبودی سری من ممکن است ارتباطی نباشد ولی در طی همان سال دو واقعه دیگر برای من رخ داد که در حیات معنوی من تأثیر بسیار عمیق بر نهاد در دوران کودکی تقریبا هر تابستان همراه خانواده خود به امامزاده داوود که یکی از نقاط منزه و خوش آب و هوای دامنه البرز است می‌رفتیم برای رسیدن به آن محل ناچار بودیم که راه پرپیچوخم و, و سراشیب را پیاده و یا با اسب طی کنیم در یکی از این سفرها که من جلو زین اسب یکی از خویشاوندان خود که سمت افسری داشت نشسته بودم ناگهان پای اسب لغزید و هر دو از اسب به زمین افتادیم من که سبکتر بودم با سر به بشد شدت روی سنگ سخت و ناهمواری پرت شدم و از حال رفتم هنگامی که به خود آمدم همراهان من از اینکه هیچ گونه صدمهی ندیده بودم، فوقلاده تعجب میکردند. ایشان در صفحه بعد چنین ادامه می دهد. ولی باید به خاطر داشت که ایمان با عالم رو و تجلیاتی که به حساب به ماده در نمیآید، از خصائص مردم مشرق زمین است و چنان که بعدها در بسیاری از مردم باختر زمین همین ایمان و اعتقاد را دارند بانگهی من در آن موقع هیچ گونه دلیلی برای جعل این موضوع و بیان آن برای مربی خود نداشتم و امروز نیز انتفاعی از لاف زدن در این قبیل مسائل نمیبرم و جز عده معدودی از نزدیکان من کسی که تاکنون از این جریان مستظر نبوده است و حتی پدرم که همیشه خود را به او بسیار نزدیک و صمیمی می‌دانستم هرگز از این موضوع کوچکترین اطلاعی پیدا نکرد پس از این واقعه با وجود اینکه به بیماری های سخت از قبیل سیاسرفه دیفتری و چند مرض شدید دیگر مبتلا شدم هرگز مکاشفه دیگری برای من پیش نیامد چنانکه در هشت سالگی مبتلا به بیماری جانفرسای مالاریا شدم و با نبودن وسایل مداوای امروزی از این بیماری به سختی نجات یافتم ولی در تیه هیچ یک از این بیماری ها رویا مانند آنچه نقل کردم نداشتم به از سن شش یا هفت سالگی اعتقاد و ایمان مداوم پیدا کردم که خدای بزرگ مرا پیوسته در کنف حمایت خود قرار داده و خواهد داد ایمان به این امر رضایت قلب و اطمینان خاطر خاطر خاصی برای من فراهم آورده است و از همین جهت گاهی که اراده خود را در برابر اراده باری تعالی می سنجم سخت نگران می و متحیرم که آیا اراده من معهور است یا مختار و هرگاه مشیت ازدی و نیروی الهی در حفظ و حراست من است پس ناگزیر این مشیت مبتنی بر علت و مسلحتی است شاید این قبیل اعتقادات در نظر کسانی که خود را رند و صاحب نظر می دانند چندان مطبوع نباشد ولی به نظر من خداوند بزرگ در مخاطرات و بلایا حافظ و ناصر من بوده و مرا به ودانیت و ادالت خود مؤمن ساخته است و به این نکته مسلم سایر ملل راقیه نیز معترف‌اند